Cosminu Subliniere, replică Teoas pentru Dan Voiculescu, dacă se dovedește ce s-a întâlnit cu Maior, îi menânc peleria. Cosminu subliniere, patronul Realitatea TV, subliniere -i Dan Voiculescu, patronul Antena 3, în subliniere i trimit mesaje dure de la distanță. După ce Sebastian Ghica a afirmat, în direct la emisiunea lui Gândea. Ce Voiculescu se întâlnea cu Maior subliniere iColdea. După ce Voiculescu le-a solicitat, printr-o postare pe blog, lui Bi Subliniere I Gusesc în public unde i când s-a văzut el cu Maior, Coldea sau Covesi, Cosmingu subliniere de o replicăteioasă. În Îneleg perplexitatea urmat de furie ale lui Dan Voiculescu, accidentul cu Ghila flagă de anul e unul cu de digerat pentru cei ce au multe de ascuns. Iar eu n-am zis altceva decât ce l-a omis pe Maior în răspunsul său, ce despre covesii nu a vorbit nimeni. Dar dacă prin investigații jurnalistice se dovedește ce s-a întâlnit cu Maior, pe Pelleria, ce nici nu vede unde ar fi delictul să te întâlne un director civil al SRI. Eu m-am întâlnit cu toi după 1990. I-am avut curiozitatea să discuti cu pensionarii ce au fost fi de servicii în perioada comunist, iar asta mi-a folosit mult în activitate, cu siguranilor. Deosebirea dintre mine Idan Voiculescu este ce eu îmi permit să recunosc public asta, iar el nu. I nu de boalarea, întâlnirii cu Maior ar trebui să le irite, ci celelalte pre-89, dacă tot se enervează. Despre care întâlniri cunosc detalii, știu ce au fost cu acordul în avantajul statului român. E atunci. Îi invit pe cititor să ghicească cauza reală a suprerii lui Dan Voiculescu dacă sunt curioi, iar lui îi doresc sănătate. Fere ironie, doar zâmbind, a declarat Cosmin subliniere, pentru stiri pe surse.ro.